אז יש לנו את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה, נגזרת של y ביחס ל-x, זה שווה ל-y כפול 4 מינוס y. מה שסימנו פה זה שדה של משוואה הדיפרנציאלית, ואנחנו יכולים לאשר שזה אכן שדה השיפוע של המשוואה הדיפרנציאלית. בואו נעשה פה טבלה קטנה, נעמת כמה נקודות, x, y, ו -D. y ל X. אז בואו נתחיל עם הנקודה 1.1 ש... כאשר x הוא 1 ו-y הוא 1 אם נביט eh, במשוואה תפריצלית 1 חלקי 6 כפול 4 זה יוצא 1 חלקי 6 כפול 3 שזה 3 חלקי 6 שזה 1 חלקי 2 חצי ואחר אנחנו רואים שבזדה שיפור הם סימנו פה שיפוע שאם הפתרון עובר כאן בדיוק בנקודה, השיפוע יהיה חצי. כפי שרואים זה תלוי רק בערך ה-Y. זה לא חשוב uh, מה X כל הזמן uh, ש-Y חצי, וניתן לראות למה דו על ידי X, כאשר 3, X שווה שלוש חקש שתיים, Y שווה אחד, עדיין מתקבלת של חצי. Mm -hmm. וכל זמן ש-Y הוא אחד, כל הנקודות הללו, uh, שכאן כולן בעלי שיפוע של חצי. אם רק מי, נסתכל על זה, איזה נותן לנו להרגיש שהשדה של השיפוע הוא עקבי עם, הש... עם המשוויה הדיפרנציאנית, אז בואו ננסה כמה נקודות אחרות, אז נשתמש בשדה השיפוע, ואז נשתמש בשדה השיפוע כדי לראות כמה פתרונות. אז בואו נגיד ש... בואו נעשה זאת, ונגיד שיש לנו את הנקודה הזו, בעצם לא, זה חצי נקודה, בואו נגיד ש... את זה הנקודה הזו פה, אז X שווה ל-1, זה Y שווה ל-6, הדיפרצלית מגדרת ואחר אנחנו רואים את הדרך של משפעה זה לא משנה מה ה זה תלוי ב-y איך יהיה השיפוע, אבל יש לנו 6 חקי 6 שזה 1, כפול 4 פחות 6 שזה מינוס 2, אז מינוס 2 זה צריך להיות זה של מינוס 2, זה נראה כמו מה שהם מראים, אז כל זמן ש-y שווה 6, אומרים, אנחנו אומרים לקבל שיפוע של מינוס 2, יש לנו שיפוע של מינוס 2, וראו, זאת בדעת השיפוע, אנחנו מתרשמים שהשדה שלנו למשווה הדיפרצלית שלנו, אם אנחנו עדיין לא משוכנעים, הומלץ לעבור לה, לה, בהמשך, אם נקודות נוספות, כדי נשתמש בהשדה שיפור, או נשתמש בזה כדי לראות פתרונות למשוואה דברצלית הזו. המבוסס על נקודות שהפתרון עשוי לעבור דרכם, אז בואו נאמר שיש לנו פתרון שעובר דרך נקודות אלו. אז איך פתרון זה עשוי להיראות? ושוב, זה הולך להיות רק בקירוב, אז בנקודה זו זה הולך להיות בדיוק כמו שהשדה מראה. ככל שווי שלנו גדל, נראה שהשיפוע שלנו, נראה שהשיפוע שלנו, למעשה בנקודה זו, בואו נמחק את זה, אם נמשיך בנקודה זו, בנקודה זו, כאשר ווי שווה 2, זה להיות מקביל, לכל הקווים האלו, בשדה השיפוע. הווי הזה שווה ל-2, ואז נראה שהשיפוע מתחיל לרדת, כאשר אנחנו מתקרבים לווי שווה ל-4. אז אם היה מתקרב... שער עובר דרך נקודה הזו אני חושה לי שזה היה נראה כך ואז השיפוע יורד שוב אנחנו מתקרבים לנקודה y שווה 0 הוא יורד כאשר אנחנו קובן שאנחנו רואים זה כי אם 0 אז כל מישהו 0 כל הזאת שלום שווה ל-0 אז הויתרון הגיוני יכול להיות משהו כזה אז זה לנו רמז אם הויתרון הולך בכיוון יש כאן שזה... זה אקח את הפיתרון שלנו. אבל מה קורה אם זה אולח דרך הנקודה הזו? אז בבקרה הזה? אז בברקיה זה זה יסור לראות זה יסור לראות ככה, בידוק בשמים, שמים בотор הגיון זה יסור לראות ככה. אז בפעם זה אנחנו מנסים מקבל תחושה של הפיתרון, ומדוע אנחנו פה דיבר ציוד? אנחנו מתחייבים לקבל אז שיש סוכן של פונקציות, קבוצה של פונקציות, אשר מקיימות את המשבר ההפנציוד. מקיימת, זה נשווה אבל נראה אם יש לנו כמה דברים מעניינים, אם פתרון שלנו כולן נקודות בטווח, שבו Y יקבל ערכים בין 0 ל-4, נראה שנקבל פתרון כזה, אז מה שיקרה, יהיה לנו ערכים שבהם Y גבוה יותר או, נמוך יותר, או נמוכים יותר, או בדיוק 0 או 4. אז לדוגמה, אם היה לנו ביתרון, אז נקודה הזו לפי השדה ניתן לדעת שהשיפוע 0. אז ערך ה-Y שלנו אינו יכול להשתנות, וכל הזמן שערך ה-Y שלנו לא משתנה, ערך ה-Y שלנו יישאר 4, אז השיפור שלנו יישאר 0. אז למעשה כבר מצאנו, הדיפריציאלית Y שווה ל-4 זה הפתרון שלנו משוואה, זה הפתרון למשוואה דיפריציאלית. אז Y שווה 4, וניתן לעמד זאת, שזה הפתרון כאשר Y שווה 4, הצד הימני הזה יהיה 0, ואני אגזרתי 0 כאשר y שווה 4. אז זהו הפתרון למשוואה הדיפרנציאלית. ובדיוק אותו דבר כאשר y 0. וזה גם פתרון למשוואה הדיפרנציאלית. כעת אם נוסיף נקודות, מה נוסיף נקודות אלו? למעשה, בואו נעשה בצבע אחר. כך תראו יותר טוב. ומשל, כשהפתרון זה, זה אסור ושוב, אנחנו משתמשים רק בשדה השיפוע, כמדריך לתת לנו כיוון של מה השיפוע יכול להיות בתהליך הפתרון שלנו. אז פתרון שכולל את הנקודה 0,5, יכול לראות כך, ושוב, רק כיוון כללי, זה רק כיוון כללי. פתרון שכולל את הנקודה מינוס 1,5 ו-0, יכול לראות כך, בצורה הבאה. אז בתקווה שזה נתן לכם את רשמות טובה יותר, למה שדה שיפוע הוא מעניין. אם יש משוואה דיפרנציאלית שכוללת רק נגזרת ראשונה, וכמה X ו-Y, אלו כוללים רק נגזרת ראשונה ו-Y, אנחנו יכולים לצייר שדה שיפוע. אין הרבה בעיות אם אנחנו רק פותרים את השיפוע, ואז אנחנו יכולים להשתמש בשדה השיפוע, כדי לקבל הבנה מושגית או ויזואלית של איך הפתרון נשוי לראות. על ידי מתן נקודות